هل تأتينا إشارات ونرفض التنبه لها؟ هل تأتينا علامات ونرفض إلا أن نغلق أعيننا؟ هل تحصل لنا إشارات تنبهنا قبل أن يحصل ما حصل لنا؟ وبعد ذلك نشتكي من الكلام الجميل لأحدهم يقول مرات تأتينا إشارات كثيرة جدا لكن لا نريد أن نتنبه لها لأننا نخاف لو تنبهنا لها لفقدنا ذاك الشخص ونحن لا نريد أن نفقده لأننا متعلقين به ومتعلقين بها كل ما يحصل لنا له تفسير وكل ما يحصل لنا بالطريقة التي نفسره هي التي توقعنا فيما نحن فيه الآن أو الذي كنا فيه على حسب كل شخص فينا، نرى الأشياء السيئة والإشارات السيئة ولكن نعطي تفسيرات جيدة ونحسن الظن في أشياء تظهر لنا سيئة جدا، إنها إشارات إلهية. إشارات إلهية لنا لا ننتبه لا ننتبه نغمد أعيننا بالجبر وبعد ذلك يسلط الله علينا الأخرين لأننا ظلمنا أنفسنا ولأننا لم نتنبه يدخل حياتنا لكي يهدمها فنكتئب ونيأس ونقول لماذا أنا والله أنا طيب جداً وصادق جداً أين العدل؟ أين العدل؟ جاءك العدل منذ البداية بإشارات وبعلامات وبتصرفات لكن التعلق ببني البشر هو الذي أحمى أعيننا. الجواب لما أصابنا هو أننا ظلمنا أنفسنا نعم ظلمت نفسك وظلمت نفسي وظلمنا أنفسنا في فترة كنا نتضرر من شخص رغم ذلك نتحمل ونستحمل ونبني عليه امال وطموحات ظلمنا انفسنا عندما لم نتنبه للاشارات ظلمنا انفسنا لما اعتمدنا على شخص خرج من بطن امه مثلنا ظلمنا انفسنا عندما وضعنا مصيرنا بيد شخص مثلنا ظلمنا أنفسنا لما وضعنا حياتنا في يد شخص يموت مثلنا، ظلمنا أنفسنا لما وضعنا آمالنا على شخص يخطئ مثلنا، وعلى شخص ضعيف مثلنا، ظلمنا أنفسنا عندما إنتظرنا غيرنا أن يقدرنا وأن يسعدنا وأن يفرحنا ويفرحنا رغم أنه مثلنا. دلمنا أنفسنا لما اعتقدنا أن الآخر سيكمل ديننا دلمنا أنفسنا عندما اعتقدنا أن الحياة تتوقف عند رجل ما أو عند امرأة ما دلمنا أنفسنا لما فسرنا التصرفات الخطأ بالتفسير الحسن ظلمنا انفسنا لما انتظرنا شخصا خرج من بطن امه وبقي فيها تسعه اشهر مثلنا ان يغير مصيرنا. ظلمنا انفسنا لما قلنا حطم حياتنا، من يكون ضعيف مثلنا في ملكوت ربنا ان يهدم حياتنا. ما حصل لنا لاننا ظلمنا انفسنا. لم نتنبه للاشارات ولا للعلامات فهدمنا لماذا حتى نبني انفسنا من جديد وهذا هو الخبر الجميل ولكن عندما نهدم يكون امامنا الاختيار ان نكتئب ونشتكي ونياس ونفقد الثقه في مخلوقات الله وفي عدل الله وفي هاته الحياه التي خلقت لنعيشها ونعمل فيها ونجتهد ونستمتع فيها، وهناك من يقول: اه هدمت حتى ابني نفسي من جديد، لان من يريد ان يبني نفسه من جديد، يبني نفسه على اساس صح، هدم لكي يبني حياته من جديد، طوبة طوبة، يعتمد على طوبة التقدير والاحترام، طوبة الاهتمام. توبة التوكل على الله، توبة الإخلاص، توبة إسعاد النفس، توبة عمل الخير، توبة تمني الخير له ولغيره، توبة الإيمان، توبة التوفيق، توبة الاستغناء عن خلق الله، توبة التفاؤل، توبة الحب، توبة السعادة، توبة الصلاة، توبة الذكر كلها طوبه يبني بها نفسه مبادئ قيم يبني بها نفسه لكي يصبح شخصا اخر لان من هدمه جاء رساله لكي يبني نفسه من جديد وتبني نفسها من جديد لانه عندما يطول النوم يحين وقت الاستيقاظ فما يحصل لنا ليس بسبب الطيبه ابدا الطيبه مطلوبه ولكن ما يحصل لنا لاننا ظلمنا انفسنا لاننا بحثنا عن اشياء لا يملكها غيرنا لاننا تعلقنا بما لا يجب ان نتعلق به نحبه نعم ونحبها نعم ونعيش حياتنا لكن التعلق الحقيقي يكون برب العالم لا نحاول إرداءهم طوال الوقت ولا تحمل مسؤوليتهم طوال الوقت ولا إنقاذ الجميع طوال الوقت ولا مساعدة الجميع طوال الوقت مرت المساعدة تساعد المسؤولي أن يتحمل مسؤوليته عدم إرداء كل الناس من علامات التقرب إلى الله لأننا لا يمكن أن نسعد شخصاً لا يسعد نفسه لا يمكن أن نسعد شخصا يطلب المستحيل لا يمكن أن نسعد شخصا لا يفهم نفسه لا يمكن أن نسعد شخصا كله عقد لا يمكن أن نسعد شخصا تربى تربية الخطأ لا يمكننا أن نسعد شخصا لا يعرف كيف يسعد حتى نفسه لا يمكن أن نسعد شخصا يظن أنه خير من الآخرين وأفضل من الآخرين وأعلى مقاما من الآخرين، ما حصل لنا ليس بسبب طيبتنا، ولكن فقط لأنه حان الوقت أن نهدم، ثم نبني أنفسنا من جديد. فعندما يطول النوم، يحين وقت الاستيقاظ، عندما تستيقظين بدل أن تودعي حياتك وقلبك ونفسك، لي الناس أو لأحدهم تستيقظين وأنت تودعين قلبك ونفسك ونفسك ويومك وحياتك لرب العالم فما يحصل لنا ليس بسبب الآخرين ولكن لأننا ظلمنا أنفسنا ما حصل لنا لكي نتنبه لكي نعود بالطريق المستقيم حتى نتوقف عن التعلق وما يحصل لنا هو إشارة لنا ليس لكي نبكي ونيأس ونفقد الأمل ونعتزل ولكن لكل منا أن يختار إشارة كي يهدم أو إشارة لكي يبني نفسه من جديد فمن يتخلى عن التعلق وعن إرداء جميع الناس وأن يفهم الإشارات ومهما حصل له يعود لنفسه ويقول ما حصل لي لانني ظلمت نفسي فالبناء الصح يقول بعد ان نهدم كل الاشياء القديمه فقط ما حصل لنا انه حان وقت الاستيقاظ لا تتكبري ولا تنعزلي ولكن ترفعي واستغني فمن يستغني يغنى صباح الخير